שלום צופים יקרים, אני התמר ובסרטון נלמד כיצד להוסיף פעולה של רישום עיכול מקרקעין. אז בואו נעבור לכרטיס התיק ונתחיל לעבוד. כדי לבצע את הפעולה של רישום עיכול מקרקעין, המערכת צריכה לדעת על איזה נכס אנחנו רוצים לעבוד. פרטי הנכס יכולים להימצא או בתיק תקשורת, או לחלופין אתם יכולים להוסיף את פרטי הנכס באופן ידני בחוצץ נכסים, כמו שאתם רואים כאן. הוספת הנכס יכולה לעשות על ידי לחיצה ימנית באחבר, הוסף, בוחרים בחלון את סוג הנכס מהרשימה, תחיצה על השאר, בוחרים כמובן את החייו שאליו הנכס קשור, מאשרים ובחלון שאתם רואים כרגע ממלאים את הפרטים. לאחר שבידי תשיש לי את פרטי הנכס אני יכול לגשת ולהוסיף את הפעולה. אז לרישום הפעולה ניכנס לפעולות, אוסף פעולה ובשדה תיאור פעולה נתחיל להקליד רישום, סליחה, רישום עיכול מקרקין. נלחץ על המכש טאב ונשים לב לשם הפעולה שלא נתבלבל רישום עיכול מקרקין ונוודא שהיא בתקשורת ונלחץ על שר. בחלון של פרטי פעולה מאוד חשוב לשים וי על האפשרות של צרף מסמכים נוספים ונלחץ על שמור. בחלון של פרטי בקשה לרישום עיקול מקרקעים חייבים לשים לב לסעיפים השונים. כולם כל אנחנו חייבים להגדיר מי הלשכה. נחצה למקש המקש למטה ונבחר מקרקעי נשדוד. במידה ואנחנו צריכים לסמן את אחד הסעיפים נסמן אותם. בדוגמה שלנו אנחנו נשאיר את הסעיפים האלה עריקים. וכרגע אנחנו צריכים לבחור את הנכס. יש עומדות בפנינו שתי אפשרויות. או ללחוץ על התיק תקשורת, כמו שאני עושה כרגע ובתיק תקשורת אין לנו פרטים, או ללחוץ על התיק הפנימי, כפי שראינו מקודם, אנחנו כבר הזענו את הפרטים של הנכס, נבחר אותו מהרשימה ונלחץ על כפתור אשר, נשים לב שהפרטים של הנכס אה, מוזנים באופן אוטומטי, מה שנותר לנו לעשות זה להקליד נימוקים, לאחר שסיימנו נלחץ על כפתור אשר, ובשלב הזה, בחלון פרטי פעולה, אנחנו נצטרך לבחור את, את נסח הטאבו. נסמן אותו, כמו שאנחנו עושים כרגע, לחיצה ימנית באכבר, ונבחר צרף מסמך, נבחר את סוג המסמך. במידה שאנחנו צריכים לבחור מסמכים נוספים, אנחנו נוסיף אותם באותה צורה. בדוגמה שלי, אני אבחר את האפשרות נסח טאבו, ואני אלחץ על צרף מסמך, נוכל לשים לב שהוא עבר לחלון של מסמכים שנבחרו. ונלחץ על כפתור אשר, בחזרה לכרטיס סטיק לשים לב שהפעולה שלנו נרשמה. כל מה שנותר לנו לעשות זה לשדר אותה בתקשורי. תודה חברים ונתראה בסרטון הבא.